Station 馋 anomalo Schika ば සාමි සිතාජාර වේමනී සිතාපතං සමාදියාමි උසාවා සාමි වේමනී සිතාපතං සමාදියාමි ආදේතු පැෙට තේරස අぎ සුව්න් වා තිකණ හ ඉෙන්නපú පොෙන සමූඩයුපින් අතමා තය හෙතින das далее ශ්‍රී ලංකා නේ ජාම තම සේවකායේ කුල සිතුන ලැගුවා අපි මේකේ මාදු අදීජි වල ශ්‍රී ලංකා වදක් පිළිබඳව කියනවා මෙතන මාතෘක සුභාශිච්චයෙන් ගි ටොි සීක් සය වි ස් එක් වෙක් වය සළතල සෙයක් සෙරූ සුමක් දිනපතා නැරඹිය metadataෂන ඔබේ චංගම දුරගතණයට මෙවැනි වීඩියෝ නිතර දිනුවා ගැනීමට අවශ්‍යයි. උඩරට නිවුස් අපේ YouTube නාලිකාවේ දක්නපසෙන් තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell symbol එකට subscribe කරගත්තාම ඔබටයවස්තා හොදාගන්න. එනම් මතක හදුවොත් මේ වීඩියෝ නරඹලා අවසානයේ subscribe button එක ඔබලා bell symbol එක ඔබලා කරලා යන්න. ආයෙදවසක හමුවෙමු. ෑමනි වීඩියෝක